ياه يا علي الشعر ده وجه فرقه قلبي مش يا يا شبح ورقه كله في صداه بطل وقعته وقمت من تاني سابت واسمي منهم بيتهابوا شللت ضربه في العالي وانا باجي كلها السنتر باجي بالماستر باجي بالفوليه انا والشعر جينا نتشاغب حلك وانت يا عندنا تقلب مظهر ونقول الحق بجدارات صحبتنا عزوه وجدارات راجعين نحط نخطف الخط لو قد الست انا فاجر ياه لو مين مهبش كله في الهبش كلها بتخاف وتجيب وراه فما تجليش شبراويه والاصول ما عديش فما تجليش اخوات في داري بعض ما دارت السنين تقوم هبى في منطقتك تمن لو بت بتبقى منك تبت وبنت الكلمه رجال عالذمه رجال عالذمه تنتبني في دم تقوم في منطقتك تمن لو بت بتبقى منك تبت وبنت الكلمه رجال عالذمه رجال عالذمه بتجسد شوف اللي اتأصل اتخصم تتبص بس انت اخبو انت بتغمز نفسك في الاصل يلا يعني مش بقى على حد عالجد رجاله في الهيك وفي الجد بوقها متخيط والصد بيكون بالتقدير خدوا من ده كتير عايزينها ازاي عايزينها بشارع فالشاعر استاذ الجيل بوقها متخيط والصد بيكون بالتقدير خدوا من ده كتير يا اشباح الجيل كلها عالفاضي بوقها معوق كلها بتذيع كلها بالصلاة عالنبي بلل منفوخة كلها بتطير كلها بتبيع كلها خواجات لكن في الجد بتقلب حيل كلها بتشيل تندبني في جنب تقوم هبة في منطقتك تمن لو بنت بتبقى رجل منك تبت وبنت الكلمة رجالة عالذمة رجالة عالذمة تندبني في دم تقوم هبة في منطقتك تمة لو بنت بتبقي رجال منك تبت وبنت الكلمة رجالة عالذمة رجالة عالذمة بتجس تشوف قلة اصل تخصم تتطس بس انت خبو انت بتهمس نفسك في الاصل